Поверніть героїв додому, в обласному центрі відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених. Працюють попри відключення, як підприємства Хмельниччини адаптувались до роботи без електроенергії. Три вулиці та кілька дворів. Скільки людей проживає у хуторі, якого немає на мапі. Щотижнева акція «Поверніть героїв додому» через повітряну тривогу ледь не зірвалася, каже її організаторка Леся Стебло.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 Слава Богу, командир його, коли вийшов, коли був великий обмін, він сказав, що порівняно з іншими все нормально, просто дуже худий. Учасники всі разом заспівали гімн України та рушили пішохідною вулицею Хмельницького, скандуючи незмінні гасла. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому!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 Станом на 16 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 97 тисяч 270 російських військових. Противник втратив 2980 тисячі танків та 5952 тисяч бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1946 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1648 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 одиниці, спеціальної техніки – 172. За 296 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації автомобілів в Україні. Заступник начальника регіонального сервісного центру в Хмельницькій області Віталій Ковальчук розповів, з алгоритму виокремили експертну службу, але не скасували її. Раніше, для того, щоб громадяни могли зареєструвати транспортний засіб, вони спочатку зверталися в сервісний центр, потім адміністратор сервісного центру направляв громадян до фахівця експертної служби. Після чого громадяни змушені повертатись до сервісного центру. Віднині алгоритм дій змінився. Спочатку вони звертаються за послугою до фахівця експертної служби. Експертне дослідження відтак, можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. За словами Віталія Ковальчука, дане відокремлення в майбутньому дасть змогу зареєструвати авто в режимі онлайн. Ще одна так, важлива зміна. Ведена цими постановами це можливість отримання громадянами, є свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та є є посвідчення водія, тобто вказаних вказаних документів в електронному вигляді.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 На Ярмолинеччині учні та освітяни висадили квіти перемоги в рамках нідерландського проєкту. Про це розповіли у Ярмолинецькій об'єднаній тергромаді. До освітнього проєкту від нідерландських благодійників приєдналась новосільська школа. Працівники закладу, діти та батьки висаджували квіти у шкільному саду та на клумбах. Організатор проєкту – Флоріум. Весь посадковий матеріал безплатно надали квіткові виробники з Нідерландів. Виставка «Комунізм. Дорівнює рішизм» експонується на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик розповів, у виставці представлені 13 долю українців, понівечених російським режимом. Усі ці історії – це елементи експозиції фотодокументальної виставки, яку почали формувати ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Переглянути експозицію можна до 29 грудня. На хуторі «Золотарка» три вулиці, на одній квітневій – єдиний мешканець – 85-річний Геннадій Деревіцький. Сьогодні бібліотекарка Олена Мельник принесла замолені ним книжки, історичні романи. Чоловік показує своє подвір'я та власноруч змайстровану сушарню. Тут, каже, восени сушив для вояків ЗСУ накришені сусідками фрукти. Три мішки було яблук, три мішки, і сушили, і на армію, ну а що ж. На другій вулиці біля будинків лежать дрова й сокири. Тутешня жителька Ганна каже, 35 років мешкає в Золотарці і не пам'ятає жодної крадіжки. Тож не зачиняє ні кролячих кліток, ні корей, ні самого будинку. Жінка годує кролів та розповідає, чужі сюди не заїжджають, бо хутору немає на мапі кількадесят років, та каже, які вони – місцеві жителі. Дружні, дружні і добрі. Прийшла молода сім'я, було тут нас 28 хатів, залишилося 13. Скучно не буває. Працюють людині, скучно не буває. У золотарці немає аптеки, школи, дитячого садка чи магазину. Хоча вони були, розповідає Геннадій Деревіцький, навпроти його садиби. Тепер каже, приїздить машина з кам'янця, привозить харчі, хліб та ковбасу. А нам привозить машина раз на тиждень. Вистачає, ну щось готовлю. От то й все. Але я сам один. На запитання, як порається, коли немає світла. Ганна каже: у золотарці живуть прогресивні і сучасні люди. На телефоні фонарики, і такі фонарики. Так, так, так. А стараємося завчасно. Стараємося завчасно зробити, пристосовуємося. Бібліотекарка Олена Мельник підтверджує, що жителі хутор – знайомі з інтернетом, користуються соціальними мережами, мають особисті сторінки. Вона, каже, веде свою сторінку та сторінку своєї бібліотеки. А ще збирає матеріали про свій рідний хутор. Каже, назва населеного пункту пов'язана з цукроварінням та паном Казиміром Полавським. Колись розповідала моя бабуня, хутро тут не було, а є збереглася, що в мене є така карта, я її віднайшла 1887 року. Тут був фільварок пана Пулавського. І для того, щоб виробляти цукор, потрібен був камінь лапняк. А там у нас на цьому кар'єрі був камінь. І пан продавав його за золото. І так звідти і пішла назва про своїх односельців Олена розповідає: "Завжди жили мирно і дружно. Не, не те слово. У нас одна родина, одна велика родина. Весілля раніше там, ну, як як гори якісь, і всі збираються разом, всі допомагають кожен чи може". Ну, останні весілля, яке ми гуляли тут всім хутором, це дев'ять років тому, було весілля мого сина. Там от на вулиці стояв великий шалаш, там було до 200 чоловік. За її словами, мешканці хутору завжди були активними читачами її бібліотеки. Тож і досі носить їм книжки. Зараз більше вже цікавляться історії. І не хочуть, щоб приносила книжки російською мовою. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.